Ήμνο <Υίμνος> στην Αθηνάν, υποκοστή Παλαμά. Αυτή είναι μια εχογράφηση τη LibriVox. Όλε οι γραφεί τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Ήμνο <Υίμνος> στην Αθηνά, υποκοστή Παλαμά. Ευραδέφια εν το φιλαδελφείο ποιητικό αγώνι, το τελεστέντη κατά τη τέταρτη Ολυμπιάδα. Ο μεγίστη Παλάδο καλούμενε πασό να αφήνε τη πόλη, η Βιβλιοπολία της Εστίας, 1889, Αφιέρωσης, Μαρία Κάπα Παλαμά. Σου φέρνω το τραγούδι, το πρώτο που σημά σου, τραγούδις από κάτω, από το σπιτιού της Κέπη. Πρέπει να το στολίσω, κοντά σε εκείνο, πρέπει να βάλω το όνομά σου. Κοντά σε μια πετρένια φτωχό στη κολόνα. έτσι λευκό τρώνει καγνώρις το λουλούδι. Το ξέρεις, δεν πήγα ψηλά στον Παρθενώνα, γοναδιστός, να φέρω το πρώτο αυτό τραγούδι. Έμενα στο πλευρό σου της προκοπής στα δώρα, τάχες για μέ, σκορπούς αγάπη σε βοδιά. Η φαντασία πετούσε στη μαγεμένη χώρα, δεν έφυγε από σένα, ό,τι στιγμή η καρδιά. Άμποτε σε μια άκρη να ζούμε τα πεινάκια πάνω από το σπίτι, όπου χαρές σκεπώνει, εδώ και εκεί θα γέρουν το χέρι της να πλώνει. Ας άλλη αυτό αντιστήλει η Πάναγνη Αθηνά. 15 Αυγούστου 1888. Ήμνωση στην Αθηνά. Ω της παλάδος καλούμενε πασόν Αθήνε, την Ιωτάτη πόλη, Σοφοκλής. Θα τραγουδήσω τη θεά του κόσμου τη μεγάλη, την παρθενιά, την προκοπή, τη γνώση, τη σοφία. Στα χώματά σου τα ιερά, θεοχτισμένη Αθήνα, τέτοιου τραγούδι αιώνια ταιριάζει να γρικέται. Θα τραγουδήσω τη θεά του κόσμου τη μεγάλη και το δικό σου τόνομα μαζί με το δικό τη θα πλέξω στο τραγούδι μου χώρα που βγήκες τα χέρια τη, του νου, της λάμψη. Αέρα γαλανόφτερε, και μοσχοβολισμένε, όπου αγκαλιάζει πατρικά τη γίνα αυτή και κάνει ολόλαμπρε μέρες μέρε μα και αχνόψαν θέστε νύχτε, πάρε για το τραγούδι μου και λάμπρινε και εκείνο και σκόρπισέ το σε βουνά και δάση και ακρογιάλια, κάμπια από την άφθα την ελιά λευκοπρασινισμένη, ταπεινή βράχη που καιρού θυμίζετε ακουσμένου, δεχτείτε το λαχταριστό, και ακούστε το με πόνο, και το σκοπό κρατάτε μου το ίσω. Απ' τις οχθιές και απ' τις σπηλιές, Καλόβουλες νεράιδες, και μου δύναμη, Θεά, και καλοτίκησε με, Κάλε τραγούδια έχω για Σε, Πάντα για Σε τραγούδια. Α. Στον αγιασμένον Όλυμπο, που έχει κορφές περίσιες, και π' όχι αιώνια ξεστεριά κι γαλήνη, Ποτέ δε φανερώθηκε τέτοιο μεγάλο θαύμα, Ως σαν το θαύμα πόλαμψε εμπρός των Θεών τα μάτια, την ώρα που γεννήθηκε η Αθηνά η Παρθένα, εκεί που πρωτανεύει στο θρόνο του τα ο Ζεύ, καινούριο νικητή και βασιλιά του κόσμου, όλοι μπε δεν ετράνταξε και δεν εσύ τόσο, και εκεί που πρωτοπέταξε ίσια ψηλά σε σένα, Μεσ' στο νερό των και απ το νερά τη Κύπρου, τι εμορφιές βασίλισσα γελαστή Αφροδίτη, εσύ δεν αναγάλιασες και θάμπωμα δεν σίβρε, σαν τότε που την άθικε γεμάτη αρματωμένη η μεγαλόκαρδιθά μέσα από το θείο Σαν την κατάλευχη αστραπή μέσα απ το μαύρο νεφος, παίζει γοργά στο χέρι τη το δυνατό κοντάρι. Ρικέται σαν τρομακτική βροντίτα ανάκρασμά τη, απτά στρατα χαρούμενα στο θλιμμένο νάδι, και τρέμουν γύρω τα γουνά από την κορφή στη τη ρίζα. Και ανατριχιάζει η μάνα η γη, και τη περνά από το νου τη, πω πήρε ο ζεύ απόφαση τον κόσμο να χαλάσει. Η θάλασσα τριέβεται, εφουσκώνει, ξεχυλίζει. μια τον και από σημάδι νιώφερ τη θεά να καμαρώσει. Και στα βαθιά τη, τα ανήσυχα, τα γαλανά τη μάτια νιώθει την ίδια της ορμή, πιο θρυγμένη ακόμα. Ο ήλιο τα σταμάτησε κοντά να βασιλεύσει. Τα άλογα, ήταν υπόταχτα για να τη χαιρετήσει. Και τον πολέμονο θεό ξαφνίζεται που βλέπει τη θεική τη παρθενιά πιο δυνατή από εκείνον. Στην πλάση την απέραντη ποτέ του δεν ξανήθηκε ο φωτισμένο έτσι λαμπρόσαν τότε. Τέλο του α κεφαλέου. Ήμνωση στην Αθηνά του Κωστή Παλαμά, κεφάλαιο Β. Αυτή είναι μια ηχογράφηση τη LibriVox. Όλε οι εχογραφίε τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να ε, συνεισφέρετε θεωρητικά επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Και ο άδεισο αμήλυτο ζηλεύει που τη βλέπει και με στα μαύρα τάρταρα γοργά γενοβολάει. Κατά από τα τάρταρα γοργά στον κόσμο ξεπετάει του γίγαντε. Κακά στοιχεία. Τον κόσμο να αφανίσουν, νυχτών χώρα ολόκληρη, του καθενός ο Ίσκιος, για τα θεώρετα βουνά μοιάζουν παιδάκια εμπρόστον, έχουν κεφάλια μέτρητα και εκατοντάδες χέρια, και όταν τα μύρια στόματα τα ανοίγουν και Θα φθαρείς χιλιάδες δράκοντες, ταύροι, λιοντάρια, λύκοι, με μύριες κράζουν εφωνές, και μια φοβέρα αφήνουν, ποτέ τους δεν ασκόρπισαν στο νεύμα του Θεού τους μέσα στον βαθίο και ανώ τέτοια φορτούνα οι άνεμοι, σαν τέτοιο μαύρο σύμφωνα, σαν τέτοια νεμοζάλη, και τα φθεριά κουρνιάζουνε δειλά σαν περιστέρια, ρώνουν από τον τρόμο τους οι άδωλες νεράιδες, σαν να τα πάτη σε βαρύ ποδάρι αντριωμένου, χορτάρια και άνθη γερνούνε ξερά, και τα άστρα ακόμα μισοσβισμένα λαχταρούν, σαν λίχνη Σεισμός ξεσπάει, τα πέλαγα χωρίζονται και φεύγουν, άβηση ανοίγονται, στεριέ πετιούνται, εφλογισμένε, και ολόκληρη η ζωή φωτιά, νερό και γη και αέρα. Ίσαμε τότε χωριστά, σοφά συγκυρισμένα, από τα χέρια των θεών στον τόπο του καθένα. Πάλι ανταμόνονται μαζί και τυφλωμένα σμίγουν, πάλι το χάο άπλαστο και απάντεχο προβάλλει. Όσοι λαμπράδα, η αθηνά σκορπά, ψηλά στα ουράνια, τόσοι μαυροί λαγίγατε βαθιά στην κτήση στον Όλυμπο με μάνητα, τα μάτια τους υφαίνουν, και λυσασμένοι να φτάσουν στην κορφή του. Θα ρύση νύχτα βάλθηκε να σβήσει την ημέρα. Τα μέτρα των Θεών και του Όλυμπο ακόμα νιώθουν για πρώτη και στερνή φορά τον κρύο φόβο. Κι όσοι η ζωή κι βαθιά, σκιαχτά, κρυμμένη, κρατάει κάθε ανάσαμα να εδεί τι θα απογένει. Κουνιέται το Μέγας Όλυμπο, σαν δέντρο που για να ρίξει τον καρπό το σιούνα τον κορμό του, Και σαν αυτούς που θέλουν κάτι ψηλά να φτάσουν και παίρνουν και σοριάζουν με πέτρες τη μια στην άλλη, Έτσι κι οι είδες βουνά στα χέρια τους αδράχουν, το ένα στα άλλα ορμητικά σοριάζουν, Άσο στη σκάλα, στην πρωτακουσμένη σκάλα, για να ανεγούν στον Όλυμπο οπόχη τη Ροδόπη, τον πίδο και το πίλιον για κάθε σκαλοπάτι, του κάκο πάντο δύναμο στα στροπελέκια και αρήχνη, και ντύνονται οι αθάνατοι για να του πολεμήσουν. Σαν το χαλάζει κεράπνη πέφτουν, ξεσπούν και εκείνοι χυμάνε φοβερότεροι Στο κερανοδόν τη λάμψη, ευγενικοί και δίκαιοι θεοί χαρές του κόσμου, φέρτε βοήθεια στου πιστού, ώστε τη μαύρη πλάση. Κι αν πάει ο μέγα αν τον πατήσει ο άδει, η μέρα δε θα χύνεται χρυσάφια αναλιωμένο, τα δειλινά λιπητερά δε θα χαμογελούνε, η νύχτα το πολύ αστροστεφάνη της θα χάσει. Δεν θα έχουμε την άνοιξη με τα χιλιδονάκια, ούτε τα καλοκαίρια μας τα ξαφά τα στάχια, Θα φύγει το φθινόπωρο το καρποστολισμένο, δε θα μας μίγουν στη φωτιά τα χιόνια του χειμώνα, Θα σκάσει έξαφνε ζωή σαν κύμα στα κρογιάλη, ο άνθρωπο μέσα απ το άσωτο και σκοτάδι. Σαν άστρο διαβατάρικο θα κυλιστεί θα σβήσει, και νιάτα και γεράματα και βάσανα και αγάπε, με ένα βαθύ αναστεναγούν όλα μαζί θα πάνε. Αλλά όπου ο παντοδύναμος το θρόνο το έχει στήσει, ουκά κουτρίζουν οι σεισμοί και χύνονται φοβέρες Τα διαμαντένια ουράνια και τα παλάτια δεν τα παντούν οι γίγαντες και αστάνουν ω τα αστέρια. και από τα στέδια είναι η κορφή του Ολύπου, πιο ψηλότερη, ευγενική και Χαρές του κόσμου, βοεθήστες στον τον Ολυμπός, ώστε τη μαύρη πλάση. Τέλος του Β' κεφαλαίου Υμνωση στην Αθηνά, το Κωστή Παλαμά, αυτή είναι η μία ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφείς της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε αθλητικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Τότε πετάχτηκε σ' το τινί της νίκης. Δεν είσαι εσύ κακό στη χιό, χέρια 100 δεν έχεις. Έχεις τρισεύει εν σε είσαι θεά παρθένα. Και όψεις είναι φοβερή στην αδικία μόνο, Σα θάλασσα της χειμωνιάς Στα μάτια σου ασαλεύουν. Και αν η φωνή σου ακούγεται σαν χαλασμός του κόσμου, Χίλιον γιγάντο δύναμη καν κρύβει δύναμή σου. Έτσι η μεγάλη δυνατή κανίκητη, σε κάνει μεγαλό χαριά Μονάκριβε εμορφιά σου, σύπη σου ανήκει τους νικάς τους, γίγαντες συντρίβεις. Ό,τι δεν κάνει ο κεραυνός, συλλόχις σου το κάνει, Κι οι χτύπη της ξαφνίζουνε τον παγωμένο άδη. Χτυπάς, γκρεμίζεις, τιμωρείς, μήματα νήματα τους στάφτης, Το κάθε μνήμα, ανθρώπινη ματιά, δε σώνει Σε ποια μεριά έχει την αρχή, κ' πού τελειώνει, και έχει βουνό από πάνω το σημάδι το καθένα, Ανοίγονται τα τάρταρα να τους δεχτούν και πάλι και πιο ασχημότεροι γυρνούν στο άδειο την αγκάλι. Εγλίτωσε ο Όλυμπος και ελευθερώθηκε ο κόσμος, Στο μέτωπο του ξεστεριά λευκή ξανασκορπιέται. Ουρανό περήφανο ξαναφανερώνει τ' άστρα. Η μάνα η γείτα πλάχνα τα στα παιδιά τη και συγυρίζει τη ζωή και ένα τραγούδι ολούθε σκορπιέται. Δόξα-δόξα στη θεά Τέλο του τρίτου κεφαλαίου. Κεφάλαιο τέταρτο του ύμνου προ την Αθηνά του Κωστή Παλαμά. Αυτή είναι μια εχογράφηση τη LibriVox. Όλε οι εχογραφίε τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε αθολωτικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Όμω ο Μέγα Όλυμπο είναι στενό για σένα. Τον ουρανόνια τέλειο τη γαλήνη σε βαραίνει. Δεν σου χωτένει την εύχη των νέκταρ η αυρωσία. Για σέναν άξιο ο κόσμο όλο είναι. Καταχρονεί την άπονη χαρά που στεφανώνει στα μόλιντα ψηλώματα θεού μακαρισμένου. Για σένα το ρεότερο και από όλα τα στεφάνια είναι του κόπο ο στο μέτωπο του ανθρώπου. Από τον μεγάλο νόλιμπο πετάς και ξεμακραίνει. Διαβαίνει πέλεγα, στεργές, και δρασκελίζει όρη. Και όπου διαβαίνει και περνά τη γη στην όψη αλλάζει. Και δυναμώνει τη ζωή τον κόσμο μεγαλώνει. Φωτίζει ο ήλιο θεσματικέ και εσύ τον νου φωτίζει. Πότε στην νίκη οδηγεί στο βήμα του Λεβέντη και πότε απείρα τη φυλά στην παρθενιά τη κόρη. Σπρώχνεις τα χέρια κούραστα στις προσκουπεί τα έργα και κάνει άξιο το κορμί και την καρδιά ημερεύει. Στου αντριωμένου δείχνεσαι και ακόμα πιο αντριεύουν. Και εκείνος απάντεχος όταν τους φοβερίζει μέσα σε σύνεπο χρυσό τους κρύβει, του γλιτώνει και το βαρύ του ρόπαλο ο Ερακλή τυπάει. Και του το σημαδεύεις εσύ το κάθε χτυπημά του. Εσύ στον άργο δύναμη φυσά να μα το, το πλοίο το πρωτοτάξι, εδώ που σχίζοντα το κύμα κάνει στα το στοιχείο τον άνθρωπο αφέντη. Εσύ τον νουφαν του κόσμου κυβερνήτη και απάνω στην πλατιά στεριά και στα βαθιά πελάκι και τίνο στα καμόματα ταυτόχρονα δεν πάβει και ποιον από το παράλογο το δρόμο δεν ξεκόβει. Στα έμψη το ανυπότακτο πέταγμα του πηγά σου με χαλινάρι ολόκληρο το συγκρατά. Το σιάζει και κάτω από τα ξανθά μαλλιά τραβάς τον Αχιλέα, στον των Ελλήνων το στρατό του κάπου στη Τροάδος, έτοιμον μάδικο σπαθί, Το δίκιο του να πάρει, δίνεις με τις υπομονείς στα τσάλι Που βαστάει το γυναικών τες ρεφερές καρδιές, οπαγαπούνε σε κάθε κόρη άπειρη, Που τρέμει σαμπουλάκι, χαρίζει γνώση και αφοβιά, Και κάνεις φινελόπη, κάθε γυναίκα ναυσικά, κάθε παρθένα κάνει. Απάκρισα, άκρισα γουνά και κάμουσια κρογιάλια στην ήμερη πατρίδα μου, στην Ξαγκουστή Ελλάδα και από το νερά του αξιού ω το τα ταυράκια, και από το γαλάζιο Ιόνιον ω το ζαφυρένιο Αιγαίο, και την καμένη Αφρική και πέρα ω τη σκηθία όπου το πόδι σου πατά και τη ματιά σου ρίχνει, η πλάση όπου βρίσκεται στα πρώτα διστανιάτα και λε δεν έχει κούραση γεράματα, δεν έχει γεννά, θεόμορφα παιδιά, γιγαντεμένα, Κάνει του άντρε ήρωε πεντάμορφε τη κόρε με καλοκαίρια λόδροσα και ολόγλυκους χειμώνε. Απλούνεται πιο λαμπερή, φαντάζει πιο μεγάλη. Και στον ανθρώπον της καρδιέ βαθιά ζώνη τρέφεις μαζί τον πόθο τη δουλειά, τον πόνο της πατρίδος, δόξα στη δόξα θάνατη κυρία Τέλος Τέλο του τέταρτου κεφαλαίου. Ήμνωση στην Αθηνά, κεφάλαιο 5. Αυτή είναι μια ηχογράφηση τη LibriVox. Όλε οι ηχογραφίε τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, ε, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Των τραγωδιών οι αντίλελοι κυβρότητων αρμάτων ζευγαρωμένοι ακούγονται με στον γοργό σου διάβα. Περνά στα κάστρα τα ψηλά τα, τα σιδεροχτισμένα σουριάζονται, στριτρίβονται, σένα τα νεγαλένια. Αν έδιχε και τάχθησαν τα χέρια των αδίκων, περνά και χώρε ταπεινέ ξαρμάτωτε μονάκε, θεργεύουν και να νίκητε, στάνει το δίκαιο να έχουν, απλώνει την ασπίδα σου και τι αποσκεπάζει. Κι ενώ κρατεί φαρμακερό καλά δευτερό κοντάρι, και ενώ προστάζει δούλου σου το θάνατο, το φόβο, έχει πιστή την πλητοδότρα ειρήνη, κοινή και σένα ακολουθεί με τη δικαιοσύνη. Mm -hmm. Περνά, συνάζονται λαοί, στα καρπερά χωράφια, και οι βασιλιάδε κάθονται στι μέσε σαν πατέρε. Και δελαλούνε οι κύρικες και ακούνε τη φωνή τους πεζοί και καβαλάρδες, και βγαίνουν και παλεύουν, και οι νικητέ περήφανα φορούνε και τους φτάνουν τίμια στεφάνια από τα κλαδιά τη και της λευκή, και μεγαλόφωνη μεγαλόφωνοι γεμάτη από το φωσού, στη λίρα την εφτάχρονη την νίκη του πενεύουν. Τα βόδια τα δουλευτικά τη γκίστα να οργώνουν, και ακολουθεί κατά ο ζεβολάτης. Όμω μια ακριβή ενθύμηση τον κόπο του αλαφρώνει. Τον καρτερά γυναίκα του στην πόρτα του σπιτιού του. Να το δροσίσει με κρασί το βράδυ όταν γυρίσει. Αρέ και οι γάμοι γίνονται και αντιλαλούν φλογέρε. Και πάνε μπρο η νιώνυφη και πίσω η συμπεθέρη. Στα μπέλια πλούσια κρέμονται τα κόκκινα στα φύλια. Τριγούν με χνάρι νι. Και οι νιέ με τα βλεχτά καλάθια. Και όταν τελειώνει ο τριγητή χωρί χαρέ αρχίζουν. Και λιερόφωνο παιδί πικρό τραγούδι λέει. λέει το τραγούδι το παλιό του νιού που πήρε ο χάρο. Σαν δροσερό τριαντάφιλος του τριγυτού το κάμα. Περνά και ανθρωπινότερο τον άνθρωπο τον κάνει. Σαν αστραπής άνεμος, παντού τα ράζεις. Λάμπης. Τα άστρα το φως σου ζήληψαν και έτη το πεταγμά σου. Και μόνο σαν στον διάφανο αέρα τη χώρα, τη, τη θάλασση που τη φυλάν στη μέση από τη μια μητός, ο εμιτός από την άλλη, σαν αδερφοί μονάκριβοι, ιδιών αδέρφια από και ομορφιές, αλλά τις λείπει ακόμα το αρμονικό σου το όνομα, και η σκέπη σου και δόξα. Τότε μόναχα στάθηκες χαμήλως εσκατεύεις εδώ, εις τη Μεγαλό, Πέτρινα Ακρόπολη απάνω, καθώς τρανεί βασίλισσα στο θρόνο το δικό της. Παλάτες σου είναι ο Όλυμπος, και είναι η ναό σου, και του ναούς, ο πιο λαμπρός βαμμός, είναι η Αθήνα. Τέλος του πέμπτου κεφαλείου. Κεφάλαιο έκτο του ύμνου στην Αθηνά, του Κωστη Παλαμά. Αυτή είναι μία ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογράφεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, για να συμμετέχετε εθολωτικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org Αθήνα, χρυσοστέφανε και τιμημένη χώρα. Οι μεγαλόχαρη θεοί επάνω σαγρυπνούνε και φεύγουν από τον Όλυμπο, για να ξεκουραστούνε, Στη γη σου τη Βραχώσπαρτη, Γιατί εδώ πέρα βρίσκουν πως πιο πολύ με τους θεούς Ο άνθρωπος ταιριάζει, Γιατί εδώ πέρα η προσευχή πιο καρδιακή ανεβαίνει, Ακούεται η γλυκύτερη των ποιητών η λίρα, Και το καθάριο το νερό, και το ξανθό το μέλι, Και το χιλιάκριβο ποτό, που διώχνει τι φροντίδε Προσφέρονται μαγρότερη ψυχή και οι αθανάτους, Πλέον πιστά και αληθινά στο μάρμαρο να πάνω, όπου κρατάει ανάλαγη η φωτερή του ασπράδα. Εδώ βροντάκια στράφει ο Ζεύ και από του κακού παιδεύει, τα αγαπημένα ντρόγινα η σύρα, το μεγαλότοξο θεό ο ήλιο ο, ο Απόλον, εδώ τεσέμορφε πλανάμε, τεσπηλιέ και πλάθη, από θρηντέ βασίλισσε ισότιου βασιλιάδε. Εδώ και ο έρο ταυτεράδει πλώνει και φωλιάζει, και δεν πεθαίνει ο Παν, και πλούσια σκορπάνε τα η Δήμητρα, τα Ρόδα, η Αφροδίτη και ο Γλυκομήλτος Ερμής Άγρυπνος παραστέκει. Και κάνει άξιο το κορμί στο πάλεμα, στο δρόμο. Και οι ώρες στάνουν πιο γοργιές και οι χάρετες πιο νέες. Και μέσα στον δροσόβολο και καθαρόν αέρα στείνουν ασύγκρουτους χορούς του Πανασού οι Παρθένες. Τρέχει μογκρίζο και βυσσός, Σταύρος αγριεμένος, χίλιες βρυσούλες από αυτόν, σαν κόρα στους δροσάτες μέσα στη λαγκαδιά. Σκορπίζονται στον κάμπο και χίλια λουλούδια από τι γη ξεθάφτωνε τα σπλάχνα. Και εδώ γυμνά αστεφάνω τα ποτέ δεν απομένουν ούτε η βομή ούτε τα γυνακεφάλια των παρθένων. Ανθίζουν οι τριαταφυλιέ, γελούν οι ανεμόνε, σκηνεί οι βιολέτε περήφανα τα κρίνα και ο δροσερό ή και ο νάρκησο την πρώτη ανθρώπινη ζωή μέσα τα χλωρά τον φύλλα. Σα λέγω, δροσος, στάλακτα, και λε πω κρυφοκλένε τι της οι φρικτέ το έχουν βασανίστρες με τα φιδίσια τους μαλλιά τα χάρτινα τα πόδια. Εδώ έχουν δάση απάτητα και μυριός καρπισμένα που δεν τα δένουν δε ο βοηγάς και ο ήλιος δεν τα καίει. Που βήμα ανθρώπινο ποτέ δεν το έχει σημαδέψει. Οπουλαλίτσα ανθρώπινη ποτέ δεν ακούστη. Και μόνο αθώα φιλί πικρό λαλούν τα ειδόνια. Εδώ είναι όλα ευγενικά και θεικά πλασμένα. Πέρα γυαλίζει η θάλασσα και είναι απλωτή σαν κάπος. Και εδώ είναι γη καμαρωτή σαν κυματούσα θάλασσα. Εδώ κανεί σκιο βαρύ δεν κάθεται στα μάτια. Εδώ ψηλώματα αυτά περίσε στα συνάδε. Δεν κρύβω σε καμιά μεριά τη γη, δεν τη χαλούνε. Απλά σεμνά προσεκτικά γραφτή με το κοντήλι. κολό, βαθό ο ουρανός, και πουλουμιστό στα βράδια. Πάντα στα μάτια είναι μπροστά του, πάντα το ζητάνε. Ω αμορφάδα δαρχοντική και μυστικά κειμένη. Που δεν θα μπώνει στε ματιά από την ψυχή φτερώνης Η αρμονία τη χρυσή παφίας στη χατέρα Η αρμονία εξαθή γεννήθηκε εδώ πέρα. Τέλος του έκπτου κεφαλίου Είμαι στην Αθηνά του Κωστη Παλαμά Αυτή είναι μία ηχογράφηση της LibriVox Όλες οι ηχογραφείς της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε συμμετείχετε εθλωτικά, Επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org στην αγιασμένη Ακρόπολη στέκεις θεά και αράζης. Τόπος σου κάνουν οι θεοί δειλά παραμερίζουν. Όμοια την ώρα που ψηλά και αργά στα οράνια πλατιά προβάλλει ασημοπρόσωπη βασίλισσα η μακρύνονται με βλάβια και χάνονται τα τό Τόπος σου κάνουν οι θεοί σιαχτά παραμερίζουν. Γιατί εξ πως κρυφά σφιχτά μια λάψη δένει την αμορφιά της γης αθροίσμη τη δική σου χάρη και Ακρόπολης αγνώριστη, γυμνή, Παρθένα ακόμα, Ακόμα αστόλιστη κι απλή με τους στοχούς της, Φαίνεται αμέτρητες φορές ψηλότερη στα μάτια, Απ' τη στιγμή που προβάλλησα απάνω στην κορφή της. Απάνω στην Ακρόπολη το ξαναδεύουν όλοι, Έξαφνα πάντε χατρανό και φωτερό περισχια Το μυστικό το σύννεφο που κρύβει και δεν κρύβει Στο διαμαντένιο δίχτυ του τη θεϊκή, θωριά σου και από το μεγάλο βασιλιά και στο στερνό το δούλο αθέλητα μαζώνονται και κατά κοινό τρέχουν μία δύναμη, ανίκητη τα πόδια του στεραιών, έτσι όταν μπαίνουν στα νερά των μαγικών σιρήνων, που απλώνουν το λογάλανα βαθιά αποκινησμένα γλιστρούν ολόισα στο νησί τα αδύνατα καράβια και δεν ακούνε το κουπί και χάνονται στην ξέρα, εσύ δε τη ζωή, εσύ ζωέ χαρίζεις και από τα τον άνθρωπο κλιτώνεις. Δεν έχουν φως για να σε δουν καθάρια μάτια ανθρώπων, αλλά οι θεοφευούμενε καρδιέ γοργοκτυπούνε, σαν κάτι μέσα του γλυκά να Πως πω ήρθε ο αγνώριστο θεό που καρτερούν ο λιτρωτή, ο δίκαιο, ο ατέριαστο, ο ένα μέσα των άλλων των θεών τα ευλαγημένα πλήθη, που θα καλλιώσει αυτή τη γη και θα τη μεγαλώσει με το όνομα τη χάρη σου και μόλι του δόξα. Εκείνο που δεν έμαθε κανένα πώ το λένε, τον αποζητούν και γενιέ το λακταρούνε, και από τι μητέρε τα παιδιά κληρονομιά τον παίρνουν, και οι γέροι κοινούν τα μάτια του με τη γλυκιά του ελπίδα. Δεν έχουν φω για να σε δουν καθάρια μάτια ανθρώπων. Όμω αφήνει μια φωνή και ακούνε τη φωνή σου. Και από την πανάρκεια στιγμή, που πρόβαλε από τα βάθη τη αφρισμένη θάλασσα νιογέννητη Αθήνα, και αγάλια αγάλια πλάστικη και αγάλια εσηγυρίστη με τα πελικητά βουνά και του γραμμένου κάμπου, του κρυσταλίνιου ποταμού, τον ζωντανό αέρα, με το Θεό την ομορφιά και με το φως το λίμπου, τέτοια φωνή δε τους Αθηναίους. Τέλος του 7ο στην Αθηνά, κεφάλαιο 8ο. Αυτή είναι η μία ηχουγράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχουγραφείς LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε θελωτικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Χαρά σε χώρα λευκή και χώρα αυτυχισμένη Καμιά μεριά σ' όλη την γη, καμιά στην οικουμένη Δεν ήβρε τέτοιο φυλακτό σαν το δικό μου μάτι Απ' άλλες χώρες χώρε πέρασα γοργά γοργά τρεχάτη και μη δέν τη Ελλάδα μου τα αγαπημένα μέρη Σαν άνεμο και σ' ένα ετό και σύννεφο και αστέρι Όμω σε σέ το θρόνο με όνεια θεμελιώνω Και ρίζω το θρονο με ονεια θεμελιωνω ριζω σε αγαπη μου με στα χωματά σου μόνο Σαν το βαρύ λικαβητό που ξαφνικά μια μέρα Εκείλισα από τα χέρια μου και εδώ πέρα. Με στη χαρούμενη ζωή που σε περικυκλώνει, μέσα σε αυτήν παντοτινή τη, τη δύναμή μου κρύβω. Όπως θα κρύψουν στι μερικέ μια μέρα τα σπαθιά τους, δύο παλικάρια θάνατα για να σε ελευθερώσουν. Στου λουλουδένιου σημειτού τα δροσισμένα πλάγια, τα γνώτο μέλη ημέλυση σακούρα θα δουλεύουν. Όσο που έρθει μια στιγμή το δρόμο να τις δείξω, να πάνε να ταπειθώσουνε στους πλάτωνος τα χείλη, προς τις πεντέλη συγκορφή τα μάτια των γυρνώντας, της τέχνης το μυστήριο θα παίρνουν οι τεχνίτες, στα μαρμαρά της κρύβεται της εμορφιάς ο κόσμος, Θένα να βγει απ' τα βάθη της ο Παρθενούν μια μέρα, καθώς απ' τη σκοτεινιά την άπλαση του χάους, θεός μου στα φτερά γίγαντας βγήκε ο αέρος. Δικός είναι ο πολύκαρπος της ελευσίνος κάμπος και ο πάνης με τα έλατα και τα άγρα τα θηρία και η άκρη η αφροστέφανη του γαλανού φαλύρου. Δικός είναι ο λευκόφτερος και ο γαλανός αέρας που σου φυλάει απέναντι και τροσερεί τη νιώτη και ίσως εμέ γοργά το νου του καθενός υψώνει. Δική σου είναι η θάλασσα που θα την αυλακώνουν μια μέρα τα καράβια σου τα ξακουσμένα και θα σκορπούν σ' άλλες μεργές και χώρες το νομά σου. και τρόμω στάνε στους εχθρούς και ζήλια στις νεράιδες. Κι είναι δική σου ετου τη γη όπου γεννά περίσσια σίκα και στάχια ξανθιά κόκκινα σταφύλια. Ξέρω μεργές που καρπί, οι χλωρότεροι μα είσαι η πλουσιότερη, γιατί καμιά δεν έχει σαν τους δικούς σου τους καρπούς. Εσάς, ο Αθηναί, σας δίνει η Δήμητρα, η γλυκιά, του κάπου την αγάπη, και εγώ σας δίνω τη βαθιά αγάπη της πατρίδος. Άσβηστη, αγνή, πρωτάκουστη αγάπη της πατρίδος. Άνθος του δέντρου του ιερού που εδώ φυτρώνει πρώτα για αυτήν μια μέρα και ο δισεύσιος της βασιλιάς σας θα αφήσει κάθε ανάπαυση και κάθε μεγαλείο και θα διαλέξει δρόμο του το δρόμο όπου φέρνει Τσες αχώρταγο θεριό της μακρισμένης Κρήτης. Για αυτήν ο κόδρος την πλατιά βασιλική χλαμίδα την εκάνει σάβονο να πέσει να πεθάνει. Γι' αυτήν οι αριστογείτονε θα τριεύονται και παίρνουν ενώ στυράνουν τη ζωή και δίνουν τη δική του. Γι' αυτή γεννάει σαν κεραμνό στου τείχου ο Εσχύλο. Γι' αυτήν πεθαίνει άκακα στη φυλακή ο Σοκράτη και απάνω και στον όλη βούτεραν εταιρεοφυδία. Και ξαναντεύει του θεού και με του καλιστήρι του ξαναπλάθη ξάστερου και γρυσε ελεφαντένιου. Γι' αυτοί θα κάνουν θαύματα και νιες και γέροι ακόμα. Για αυτοί οι νιοί θα ορκίζονται παλικάρίσιον όρκο. Κοντάριοι, ασπίδες, παθιά, ορμητικά κινώντας. Θα τα κρατώ τα όπλα αυτά και δεν θα τα ντροπιάσω. Και μόνος και με συντροφιά και εδώ όπου και αλάχω. Θα πολεμήσω ακούραστα κι αφρόντιστα θα πέσω. Και την πατρίδα μια φορά μεγάλη θα την κάμω. Και τους δικαίους θα αγαπώ και θα δημώ τους νόμους. Θα κατατρέχω τον κακό, θα τον προδότη. Κανείς ψέματα μιλώ κολλάς με θεοί μου. Και όταν με μάτι δωλερό σε ξαναντέψει ο φθόνο και ακείμη τη διχόνια το δόντι τη σου τρίξει, και όταν βρεθούνες τόμα τα κακό για να σε υπούνε και στοχασμοί που να ψηφούν τη φωτεινή σου χάρη χαράσες σ' ένα χώρα λευκή και χώρα δοξασμένη και ήρθε η ώρα φοβερή να στράψεις να βροντίξει και να θαμπόσεις κάθε νου να κλείσεις κάθε στόμα και τους επίβουλης θεούς να διώξεις ντροπιασμένου θα ανάψω Τρέλα περισύ στα περσικά κεφάλια. Θα φέρω ασκέρια μέτρητα απ' τις Ασίας στα βάθη. Με τα καράκια των εχθρών θα κρύψω τους καλούς σου. Και τότε το κοντάρι μου τρομακτικά κινώντας. Και τότε την αστραφτερήνα απλώνοντας σπίδα θα πολεμήσω αθρεστικά στο πλάγι των παιδιών σου. Και θα περάσουν οι γένειες και θα διαβούν οι αιώνες. Και στα βαθιά σου τα νερά και στα ψηλά γουνά σου θα τηλαλαλαλαλιέται η νίκη σου. Και θα γρήκέτε ακόμα απελπισμένος δαρμό Το σκούξιμο του Ξέρξη. Ένα να τ' ακούσουν οι και να τρεμοκοκαλιάζουν. Είπες και ξάφνουν σ' όπασες, αλλά όμως πέρα ως πέρα και στο αγουνά και στις καρδιές αντιλαμούν ακόμα τα λόγια σου προφητικά, μυστήριο γεμάτα. Ποτέ τα ανθρώπινα ταυτιά δεν είχαν εγρικήσει τέτοια που μέσα της να κλεί τέτοια αρμονία και σάλπισμα που να μιλεί και να ξαναφανερώνει σε βάθεια γέννου του καιρού ένα καινούριο κόσμο, τέλος του 8 κεφαλαίου. Υμνωση στην Αθηνά, κεφάλαιο ένατο. Αυτή είναι μία ηχογράφηση της LibriVox. Πολλές οι ηχογραφείς της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Είπες και ξάφρουν εισόπασες, και πάλι ξαναρχίζεις. Σου δίνω ακόμα χάρισμα, πρωτάκου στο μεγάλο. Το λευκοπράσινο δεν τρύπο αλλού δεν ξεφυτρώνεις. Ημά διαγνώ στο μέτωπο της φ Γέρνει μπροστά το ανώφελα το άρεος τα κοντάρια. Κανένα χέρι ανθρώπινο δεν το έχει φυταμένο. Και δεν το γίνεσαι ίσα σαν τα βλαστάρια τα άλλα. Απ' την πνοή μου είναι πνοή και φως από το φως μου. Δεν το χτυπούν χιονόβολα και δεν το κίνε λάβρες. Και τα απελάκια τα αχλικά δε φτάνουν να το ρίξουν. Τέσσερα μάτια πάνω του ακίμητα αγρυπνούν τα μάτια του πονετικού δεός και τα δικά μου. Ποια πίστη, ποιο αναγάλιασμα, ποια ευτυχία, ποια νίκη, θα πλώνεται στη γη αυτή βαθιά θεμελιωμένη, χωρίς να την κηρύττουνε και να τη φανερώνουν τις σεμνοπρόσωπες ελιάς, τα φίλια τα σημαίνια, ποιο δέντρο απάνω στους βομούς θα καίει και θα, θα ανεβάζει, ηλικύτερη την ευωδιά, τη φλόγα από τα σφαχτάρια, άλλο από το δέντρο της ελιάς, στο και πού θα κάνει θαύματα η θεϊκή σου εικόνα παρά μονάχα σκαλιστή σε ξύλο ελιά απάνω, τα συνικά παιδιά χαρές και ελπίδες των γονέων, άλλα από την πράσινη ελιά πλεγμένη σε στεφάνι. Στα φύλλα αριστερά δεν κυζούν παρά μόνο χέρια παρθένας άδωλη, χέρια πιστή γυναίκα, και σαν του φίλου τη ματιά που σα γλυκοκοιτάζει και το γλυκό χαμόγελο στα χείλη σα γεννάει. Την καλοσύνη θα, γελα, θα γεννάμε στην καρδιά η θωριά τη, και εκεί που θα γονίζονται στους κάμπου της Ελλάδας τα παλικάρια τα καλά, δόξα όνειρό του θα έχουν του ύμνου τους, τους πενταρινού και τη ελιά τους κλάδους. Κι αν έρθουν χρόνια δίσαιχτα καταραμένα χρόνια, και αγάλια αγάλια χάριστο ξε, ξεγυλασμένο κόσμο σε σβήσει από τη του και από την του, θα πέσει, θα αποκοιμηθεί βαθιά, Δε θα πεθάνεις, γιατί είναι αθάνατοι θέη και χάρο δε φοβούνται. Ξεχάνονται, δε χάνονται, την πλάση πάντα ορίζουν, και αν τους αρνούνται οι άνθρωποι πάντα θυμούνται εκείνοι. Όμοια θα, θα σε αθάνατοι κι εσύ σαν τους θεούς σου. Ω, του Θεόν, πολύ αγαπημένη. Όταν της μοίρας η βουλή, που δεν ακούει κανένα, που δεν τη σταματάει κανείς, έρθει καιρός να στέρξει, και πατηθείς και ρημωθείς, και μαρνηθείς και εμένα, εγώ και αθώρετη άποσέ, και από τον κόσμο όλων, πάντα σημάς θα γρυπνώ και θα σε παραστέκω. Τότε θέ να γεννήσεις και εσύ σε τα ποτάμια εκείνα, από τα καταπίνη γη βαθιά τα, τα καταχθόνια, και τρέχουν τα μουρμουριστά και ολάργερα νερά τους, κάτω από την άμμο και από τη γη άφαντα κρυμμένα. Και πάλι βγουν στη λαγκαδιά, ξαναδειχθούν στον ήλιο, και ο ορανός καθρευτιστεί στο ρέμα τους και πάλι. Χαράσε σε ένα θάνατη και εδοξασμένη Αθήνα, Ως σαν την γρυνελιά, που ποτέ δεν ρίχνει τα φύλλα τα σημεία Τις χειμώνα καλοκαίρι και στους ελεύθερους καιρούς και στις κλαβιάς τα χρόνια, Η φωτισμένη Ακρόπολη θα'χει δόξα αιώνια. Τέλος το του κεφαλαίο. Ήμνωση στην Αθηνά, κεφάλαιο 10. Αυτή είναι μια ηχογράφηση τη LibriVox. Όλε οι ηχογραφίε τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Είπε και το κοντάρι σου βαριά χτυπάει το βράχο. Το βράχο σχίται, σχίζεται, μου κρίζει σαν χειρίο. Και την πλατιά τη σχηματιά της που δείχνει στα πλευρά του, έτσι απαλά και σιγαλά, σαν όνειρο δικαίου, και εσά ζωή χαρούμενη, κυριανική και, και πλούσια, μέσα από χρόνια συφορά και και πολέμων, ευή και πρωτογέννητη ηλιά δικό σου δέντρο. Αδειάζει η αγούλα εντροπάλει όση δροσιά κανέχει, από το χρυσό τη το στραμνή, στα φύλλα πάνω. Και οι πρωινή κορδαλή με του δειλού ζεφύρου, κρύβονται στα κλονάρια τη και κρυφοπαιγνιδίζουν. Και η δίμη τρατη χαίρεται και ο ίδιο απειθώνει. Με στο βαθί τη τον καρπό, τεστέρε του, τι φωτερέ του, του ακτίνε. Αλλά ο του ολίγου δει ένα γλώσσα της Σοφίας, που δείχνει σε μεθάματα που δεν μιλής με λόγια. Η πρωτογέννητη ηλιά γοργά γοργά ξαπλώνει κορμό, κλονιά, φύλλα, καρπούς κυψώνεται, ψώνεται, θεργεύει. Περνάει τα πεύκα του βουνού, τα έλα τα περνάει και τεστρανείς βελανιδιές και τα ψηλά πλατάνια και οι φοινικές οι άμετρες τα λόρθα και οι φαίνονται σαν χαμόκλαδα, και χάνονται μπροστά της. Η πρωτογένεια τελιά φοντώνει μεγαλώνει και ένας και πάζει ακολου... μονομιάς και ολούφενε αγκαλιάζει. Ο ήλιος της πλατείς φαχείς ολόκληρο το βράχο και στον πλατή και στον παχύτη τον ήλιος από κάτω ξανύχουν την ακρόπολη τα μάτια των ανθρώπων με μια ομορφάδα απάντεχη και μαφεντιά περίσχεια πλασμένοι από μαρμάρινους ναούς που δεν ξέρουν να πλάσουν έτσι αρμονικά τα χέρια των ανθρώπων. Και από μαρμάρινους θεούς που λάμπουν στους αιώνες γεμάτη αλήθεια ουράνια και αλόγια στη γαλίνη. Την ώρα που θάμπονε τα μάτια των ανθρώπων με τη σκοτόλου το στο θερκεμένο θαύμα, η προφητεία της άφταστης και μακρισμένης δόξης, την ώρα εκείνη η όθεα σοφή παλικάρίσκια, εφανερώθηκες κι εσύ στα θαμπομένα μάτια και με τρανόν αλληλαγμό φωνή χαράς και νίκης, σαν τη φωνή που σκόρπισες την ώρα που γεννήθησες. Στον ουρανό υψώθηκες, και αστραφτερή αφανίσθηση. Και όταν η μέρα πέρασε και γύρισε το βράδυ, φάνηκε σαν χιλιάστερο στον ουρανό ποτάμιο, ο γαλαξίας ο λευκός, του διάβασου σημάδι. Τέλος του δεκάτου κεφαλαίου Υμνωση στην Αθηνά, του Κωστή Παλαμά Κεφάλαιο εντέτατο. Αυτή είναι μια εχογράφηση τη LibriVox. Όλε οι εχογραφίε τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Και από τη στιγμή που ψώθηκε και αστραφτερεί αφανίστη, ω τη στιγμή που ανάλεψε λευκό ο γαλαξίες, οι τη, οι την απεινάφρα στην εικόνα σου γεμάτη, οι πλάσει άνθρωποι θεοί και πλάσματα και πλάστε, τα αστέρια τα τετράψιλα και χαμιαλέ βιολέτε, ανεμυθάλε εστεριέ, Γουνά, ποτάμια, λόγοι, ό,τι έχει χρώμα και ζωή, και μήλημα και σχήμα, κάθε πνού, μουρμουρητό, δροσούλια και βοδία, ταιριάζουνε τα τέριαστα και τάσμιχτα πως σμίγουν και έτσι θα θεάς έτσι σε τραγουδάνε. Σαν τι τραγούδι να βρεθεί που να ταιριάζει σένα, στο ολό λευκό σου φόρεμα που το έχουν υφασμένο, τα χέρια τόσο σοφότερα και τα δικά σου χέρια φαίνεται χρυσο, ουρανός με τάστρα. Οι δίπλες του ταράζονται στο κάθε κινημά σου, σαν κίνημα που τα αφιλούν τη φεγκαρδιά ακτίνες και τρέμοντας λαμποκοπούν στο κάθε φίλημά τους. Στης περικεφαλείας σου τον ίσκο από κάτω χωρούν να βρουνες σκέπασμα χιλιάδες παλικάρια. Στον ίσκο σου χαρούμε να μερεύουν τα λιοντάρια. Το μέτωπο σας σκέπας το από πέρα, σαν τ' άστρο του ωραίο πρώτος στα αστέρια τ' άλλα. Απ' στις ασπίδες σου τα πάρθαινο χρυσάφι, τους γίγαντες ένας θεός τεχνίτης. Την ώρα που τον Όλυμπο μποχημάν και φοβερίζουν και έτσι πάνω μια ζωή εχάρισε την τέχνη αιώνια στη λύσα τους και στη δική σου νίκη. Στη μέση από τα αμόλυτο και τα αγκηχτό σου στήθος όπου σκορπίζει η μυστική μου από κρίνα κι ας άλλο αυτό καμαρωτό τότε χωρίζει το στοιχειωμένο δείχνεται κεφάλι της γοργόνα αλίμονο στους πονηρούς. Το βλέπουν μαρμαρώνουν έτσι ό,τι αγγίξει ο κεραυνός το κάνει μαύρη στάχτη και της αλήθειας υπνοεί το ψέμα αποστο Γύρω στα πόδια σου διστρούν και σου φυλούν τα χέρια όρνια άλλου κόσμου, κάτι πουλιά και φίδια μαγεμένα. Και το φιδιόν τα στόματα λαλούνες σαν να και κρέμονται όλα υπήκουα μονάχα από τη ματιά σου. Και ο φόβος και ο κατατρεγμός, και η δύναμη σ' κι λάμπουν, μαυρίζουν, στέκονται σημά σου καρφωμένα. Τριγύρω σου λίγο θυμάται γέρι φοβισμένο. Το στόμα σου κι όποιος το ειδή, και δίχως να το ανοίξεις νιώθει πως λόγια γνωστικά, λόγια σοφά θα βγάλει. Και ενώ είσαι στην Αθήνα, το βράχο να ένα σου λόγο τους λαός γεννάει και μεγαλώνει. Τα μάτια σου τα γαλανά, μέρα σκορπούν στη μέρα, δόξαση δόξαση, Θεά παρθένα και μητέρα. Τέλος του τοῦ του κεφαλιού. Τέλος του ήμου Αθήνα του Κωστή